بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه بسم, بسم, بسم الله وحده بسم الله وحده بسم الله وحده نصر عبده نصر عبده نصر عبده عزم الأحزاب وحده الأحزاب وحده لا إله, إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وعلى كل شيء عائد لي بسم الله على المبتلى بسم الله على المبتلى بسم الله على المبتلى وعلى اله وماله وذريته وعلى كل شيء عائد له وعلى كل شيء عائد له بسم الله على من حضر جلستنا واستمعا بسم الله على من حضر على جلستنا واستمع لنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله على أهلهم وأزواجهم بسم الله على أهلهم وأزواجهم وذرياتهم ودينهم وعلى كل شيء عائد لهم تحصنا بذي الجبروت ، تحصنا بذي الجبروت ، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، حسبنا الله وكفى ، حسبنا الله وكفى ، حسبنا الله وكفى أسبينا الرازق من, من المرزوق أصبح الرب من العباد أسبي الخالق من المخلوق ليس وراء الله مرمى لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا, إلا بالله لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا ناصر إلا الله، لا توفيق إلا بالله، بسم الله على الله توكلنا، بسم الله على الله توكلنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت "والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين كفروا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان" فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان أولياء الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان, أولياء الشيطان, في في الشيطان, الشيطان, الشيطان إن كيد الشيطان كان <سرح> <أولياء الشيطان في> <قول> ضعيفا <شيطان> إن كيد الشيطان كأن ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كأن ضعيفا إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كأن ضعيفا إن كيد الشيطان كأن ضعيفا الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيد الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الله وما تزداد وما تغيد الله وما تغيد الله وما تغيد الله وما تغيد الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الارحام وما تغيد الله وما تغيد الله وما تزداد وما تغيد الله وما تزداد وما تغيد الله وما تزداد وما تغيد الله وما تزداد لقد فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستفتحوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا وخاب كل جبار، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله غالب على امره والله غالب على امره والله غالب على امره والله غالب على امره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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون بسم الله نصول بسم الله نصول بسم الله نصول بسم الله نجول بسم الله نجول بسم الله نقاتل بسم الله نقايات بسم الله نقاتل بسم الله نقاتل كل شيطان وشيطانه كل شيطان وشيطانه اختبعوا في الاجساد سنين طوال امردوا في الاجساد سنين طوال عذبوا الأجزاء والابدان سنين طوال بسم الله نقاتلهم بسم الله نقاتلهم وبلا حول ولا قوه الا بالله نستدفع شرهم لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله نستدفع بها كل شر كل شر شياطين وخدامهم كل شر, كل شر الشياطين وخدامهم ومن ساعدهم بسم الله نستدفع شر الشياطين، بسم الله نستدفع شر السحر والساحرات، شر السحر شر السحر، ما جاءوا بالسحر إن الله سيبطله، ما جئتم بالسحر إن الله، ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله ما جيتم بالسحر ان الله ما بالسحر ان الله ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن, إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله ننتصر بسم الله نقاتل بسم الله ننتصر على عدونا ونبطل اسحاره وتبطل اسحاره ونبطل اسحاره باذن ربنا بسم الله تبطل اسحاره اللهم وابطل اسحاره اللهم وفجر حصونه اللهم وفجر حصونه بسم الله تفجر الحصون في البدن، في البدن كلها، في البدن كلها، في الرأس كلها، في الرأس كلها، في كلها. بسم الله تنسف عقدا في الرحم، بسم الله تدمر عقدا في الرحم، بسم الله تبطل عقد الرحم، بسم الله تزلزل عقدا في الرحم. بسم الله تزلزل عقدا في الرحيم بسم الله تدمر عقد الشياطين في الرحيم عقد الجان العاشق عقد الجان العاشق بسم الله طبطل بسم الله تبطل وتفك وتزل وتحلل وتنسف وتنسف عقد الجان العاشق في الرحيم تنسف عقد الجان عقد الجان في الرحيم بسم الله تنسف عقده بسم الله تبطل عقده عقد الجان الذي عطل الزواج الذي عطل الزواج الذي عطل الزواج وأسقط الشعر وأسقط الشعر وأسقط الشعر وأسقط الشعر وشوه الجمال وشوه الجمال وشوه الجمال وعطل الإنجاب وعطل الإنجاب بسم الله تنسف وتبطل عقد التعطيل الإنجاب في الرحم طالع عقد تعطيل الانجاب في الرحم اللهم وابطل عقد تعطيل الانجاب في الرحم اللهم زلزل قد تعطيل الانجاب في الرحم اللهم زلزل عقد الشيطان الذي عطل الزواج وعطل الانجاب في الرحم بسم الله التوبه بسم الله تبطل عقدة بسم الله تنسف عقدة بسم الله تحل العقدة بسم الله تدمر عقدة اللهم اللهم ودمر عقدة في الرحم اللهم ونسف عقدة في, في الرحم اللهم وزلزل عقدة في الرحم اللهم وفك عقدة في الرحم اللهم وابطل كل سحر لتعطيل الزواج اللهم وابطل كل سحر لتعطيل الزواج اللهم وابطل كل سحر تعطيل اللهم وابطل كل سحر تعطيل الانجاب، تعطيل الانجاب وتعطيل الولادة وتعطيل الولادة، بسم الله تنصف عقد العين في الرحم، بسم الله تنسف عقد العين في الرحم، بسم الله تنسف عقد العين والحسد تنسف عقد العين والحسد في الرحم، تنسف عقد العين والرحم. بسم الله تنصف وقد العين في الرحم وقد العين والرحم وقد العين في الرحم بسم الله تنصف بسم الله تبطل بسم الله تزلزل بسم الله تدمر بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بإذن ربنا تحرق بإذن ربنا تدمر وقد العين والحسد في الرحم وقد العين والحسد في الرحم وقد العين والحسد في الرحم عطلت الانجاب عطلت الزواج عطلت الولاده بسم الله تبطل بسم الله تنسب بسم الله تحلى العقده واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل عقده اللهم واحلل ما اللهم واحلل ما عقدوه في الارحام اللهم واحلل ما عقدوه في الاجساد وحدوا المعقد في الأرحام، اللهم ادمر ما صنعوا في تلك المقابر البعيدة مدفون لتعطيل الزواج صنعوا، لتعطيل الزواج صنعوا، لتعطيل الإنجاب صنعوا، لتدمير العائلة صنعوا، لتشتيت العائلة صنعوا، لتطليقها من زوجها صنعوا، بسم الله يبطل كل سحر حال بينها وبين زوجها، طلق بينها وبين زوجها. دمر اسرتهم دمر اسرتهم بسم الله يبطل سحر التشتيت العائله بسم الله يبطل كل سحر تمريض العائله وتشتيتها ويتعلمون منهما ما يفرقون ويتعلمون منهما ما يفرقون به بي بين المرء وزوجه ما يفرقون به بي بين المرء وزوجه ما يفرقون بي لا يفرقون بي بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اينما تكونوا ياتي بكم الله اينما تكونوا ياتي بكم الله اينما تكونوا ياتي بكم الله اينما تكونوا ياتي بكم الله ياتي بكم الله جميعا ياتي بكم الله جميعا ياتي بكم الله جميعا ياتي بكم الله جميعا ياتي بكم الله جميعا اينما تكونوا ياتي بكم يا بكم الله جميعا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان كانت الا صيحه واحده ان كانت الا صيحه واحده ان كانت الا صيحه واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا من, مرقدنا هذا من بعثنا من مرقدنا هذا يا ويلنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، <صرح> إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلايسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، بسم الله يسحبون، رؤوسهم يسحبون أرجلهم يسحبون في هذا البدن، في هذا الجسد، بسم الله يسحبون في الرحم، بسم الله تسحب عقدهم في الرحم. بسم الله تجر قدهم في الرحم بسم الله تسحب رؤوسهم في الارحام بسم الله تسحب ارواحهم الشريرة في الاجساد في الارحام بسم الله تسحب بسم الله تسحب ايد الاغلال في اعناق ايد الاغلال في اعناق والسلاسل يسحبون من حصون من حصون في الرحم يسحبون باذن الله من حصون في الرحم يسحبون باذن الله من حصون الرحم يسحبون بإمر الله، بسم الله يسحبون، بسم الله يسحبون في الأرحام، بسم الله تسحب عقدهم في الأرحام، بسم الله يسحب ما أخذوه في الأرحام، اللهم دمر ما أخذوه في الأرحام، اللهم دمر ما صنعه في الأرحام، لتشتيت العائلة، للتفريق بين الزوجين، لتعطيل الولادة، لتعطيل الإنجاب، لتشويه الجمال، لتشويه الجمال، لتعطيل الإنجاب. ولتساقط الشعب ولاسقاط الشعب بسم الله يسحب كل شيطان اختبأ وتوارى في الرحم بسم الله يسحب كل شيطان اختبأ وتوارى في الرحم عطل الزواج عطل الزواج واسقط الشعب واسقط الشعب واسقط الشعب وشوه الجمال وشوه الجمال وشوه الجمال بسم الله يحرقون بسم الله تحرقون بسم الله تحرقون بسم الله تدمرون بسم الله تزلزلون وقدكم. بسم الله تفك عقدكم في الأرحام بسم الله تزلزل عقدكم في الأرحام بسم الله تسحبون من الأرجل بسم الله تسحب أرواحكم في هذا البدن بسم الله تسحب أرواحكم في هذا الجسد بسم الله تسحبوا أرواحكم في عنق الرحم في عنق الرحم تسحبوا عقدكم تسحبوا تسحبوا عقدكم بإذن الله اللهم وأسحب ما عقدوا اللهم وأبطل ما عقدوا في الأرحام لتعطيل الإنجاب اللهم وأبطل ما عقدوا في الأرحام لتعطيل الإنجاب والولادة لتعطيل الإنجاب والولادة اللهم وأسحب ما عقدوا اللهم وأسحب ما ربطوا اللهم وأسحب ما عقدوا في الأبدان سنين طوال. باسمك اللهم يسحبون باسمك اللهم يسحبون باسمك اللهم يسحبون من حصول في الرحم يسحبون كل شيطان يسحب كل شيطان يسمع ويرى يسحب كل شيطان يسمع ويرى يسحب كل شيطان يسمع ويرى يسحب كل شيطان يسمع ويرى في الرحم وموجود في الرحم يسمع في الرحم يسمع في الرحم يرى في الرحم يسمع في الرحم يرى في الارحام يسمعون بسم الله يسحبون في الرحم يسحب الرحم عمر وسكم بالرحم عمر وسكم الرحم عمر وسكم بالرحم عقده بالرحم عقده بسم الله تذمر اللهم زلزل ما إذا زلزلت الأرض زلزالا إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان مالا وقال الإنسان مالا يومئذ تحدث أخبارا يومئذ إن دو حد بأن ربك أوحى بأن ربك أوحى له، الناس، يومئذ يصدر الناس يوم أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ضرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ضرة شرا يره، بسم الله يسحبون يسحبون، كلهم يسحبون، كلهم يسحبون، بسم الله يسحبون، بالرحيم يسحبون، بال ارحام يسحبون كلهم واعقدهم يسحبون كلهم واعقدهم يسحبون يا يسحبون بالارحام يسحبون كبيرهم وصغيرهم كبيرهم وصغيرهم كبيرهم وصغيرهم يسحبون من الارحام يسحبون في الارحام يدمرون في الارحام يقتلون في الارحام خادمهم وسيدهم خادمهم وسيدهم اللهم دمر ما صنعوه في الارحام اللهم دمر ما صنعوه في الأرحام، اللهم دمر عقدهم في الأرحام، اللهم زلزل عقدهم في الأرحام، عقد تعطيل الإنجاب، عقد تعطيل الإنجاب، اللهم دمرها يا الله، اللهم دمرها يا الله، اللهم زلزلها يا الله، اللهم واخرجها يا الله، بسم الله تخرج عقدهم، بسم الله تخرج عقدهم من الأرحام، بسم الله يسحبون كلهم يسحبون كبيرهم وصغيرهم، خادمهم وسيدهم، ما مالكهم واميرهم شيطانهم ماردهم شيطانهم ماردهم شيطانهم ماردهم ثعبانهم طيارهم ثعبانهم طيارهم يسحبون يسحبون يسحبون باذن ربنا باذن ربنا يسحبون في <تصفيق> الارحام باذن ربنا يسحبون في الاجساد باذن ربنا يسحبون في الابدان باذن ربنا يسحبون من الارحام باذن ربنا لا تسحبوا عقدهم تفك عقدهم تفك عقدهم واحلل العقده واحلل العقده واحلل العقده واحلل العقده واحلل العقده واحلل ما بسم الله يحلل ما نارا لا بردا ولا سلامه نارا لا بردا ولا سلامه نارا لا بردا ولا سلامه اللهم اجعل في الارحام نارا اللهم اجعل في الرحم نارا اللهم اجعل في الرحم نارا احرقوا Really تحرق عقد تعطيل الولاده تحرق عقد تعطيل الانجاب تحرق عقد تعطيل الزواج تحرق العقد تعطيل الزواج تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر بأمر ربنا والذي اذا قال لشيء كن فيكون اللهم قل له كن فيكون اللهم ان استعنا بك فاعنا اللهم ان استعنا بك فإننا. تدمر حصونهم تدمر عقودهم في الارحام مع طلوب الزواج مع طلوب الانجاب مع طلوب الولاده بسم الله توصف قدهم بسم الله قدهم بسم الله تبطل قدهم في الرحم في الرحم عقدهم عقد وأقد الجان يعقد خدام الع... العين والسحر وقد خدّام العين والحسد وقد خدّام العين والحسد بسم الله تنسف في الرحم بسم الله تنسف وقد لا لتعطيل الزواج وقد العين في الرحم لتعطيل الانجاب والولادة بسم الله تخرج بسم الله تخرج بسم الله تنسف بسم الله تفك وتزل بسم الله تحلل بسم الله تحلل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله يسحب كل من يسمع ويرى بسم الله يسحب كل من يسمع ويرى بالارحام يسحبون بالارحام عمروا وسكنوا سنين طوال ودمروا تعطيل الانجاب ودمروا الارحام ودمروا الارحام ودمروا الارحام ودمروا انق الرحم بسم الله يحرقون بسم الله يسحبون في حصون البدن في حصون الرحم في حصون الرحم اصول قوية اصول قوية في العقد في العقد في الرحم في العقد في الرحم على العقد في الرحم قوية قوية قوية قوية يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم يسحبون من حصون الرحم يسحبون من حصون الرحم يسحبون من حصون الرحم يسحبون يسحبون من عقد في الرحم يسحبون من عقد الرحم يسحبون من عقد في الرحم يسحبون من سلاسل الرحم يسحبون من سلاسل الرحم يسحبون من سلاسل الرحم يسحبون عقد الرحم يسحبون في الرحم يسحبون في الرحم يسحبون في الرحم يسحبون كل جن عاشق كل جن عاشق يسمع ويرى بسم الله يسحب كل جن عاشق يسمع ويرى ساكن الرحم ساكن الرحم بسم, بسم الله يدمر ما صنعه في الأرحام بسم الله يدمر ما عقدوه في الأرحام وبسم الله يدمر ما قده في الأرحام بسم الله يبطل ما قده في الأرحام جن عاشق كل جن عاشق يسمع ويرى شيطان يسمع ويرى يسحبون بقوة الله يسحبون بقوة الله وباذن الله وباذن الله وبامر الله وبامر الله وبامر الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون وفي الرحم يعذبون وفي, وفي, وفي, وفي الرحم يعذبون وفي الرحم يقتلون وفي الارحام يقتلون وفي الارحام يعذبون وفي الارحام يقتلون وفي الارحام تدمر حصونهم وفي الارحام تزلزل عقودهم وحصونهم وتنسف ما قذوا وينسف ما قذوا اللهم انسف ما قذوا في الارحام بسم الله تنسف عقد الرحم بسم الله تنسف عقد الرحم. الله الرحم اللهم وانسف فضل الله يعلم ما تحمل كل انت الله يعلم ما تحمل كل انت وما تغيد الارحام وما تغيد الارحام وما تزاد وما تغيد الارحام وما تغيد الارحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل انت وما تغيد الارحام وما تغيد الارحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل انت وما تغيد الارحام وما لا رحم وما تزداد بسم الله تنسف عقد في الرحم تنسف بأمر الله حصون الرحم حصون الرحم تدمر بأمر الله تدمر بإذن الله تدمر بإذن الله تنصف بإذن الله تنسف تنسف تنسف تنصف عقد الرحم عقد في الرحم حصون الرحم حصون الرحم تنسف تنسف تنسف تنسف, تنسف. تنسف بأمر الله تنصف بأمر الله وقدمنا إلى ما عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ف... بجعلناه بجعلناه وباءا منسورا بجعلناه وباءا منسورا حصون الرحم حصون الرحم تنسف تنسف تنسف تنسف تنسف تنسف تنسف تفتح للعقاده تحل العقدة تبطل العقاده تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر تدمر وتحرق تحرق تحرق تحرق تحرق باذن الله تحرق تحرق تحرق تحرق تحرق, تحرق, تحرق باذن الله حصون حصونا في الرحم حصونا في الرحم تدمر باذن الله تدمر باذن الله تدمر باذن حسن الرحم القوية القوية القوية القوية القوية القوية القوية, القوية, القوية المتينة, المتينة, المتينة, المتينة المتينة المتينة المتينة المتينة المتينة المتينة المحصنة المحصنة المحصنة المحصنة المحصنة المحصنة المحصنة, المحصنة. القديمة القديمة القديمة القديمة القديمة آخر عقد الرحم المجددة حسن الرحم حسن الرحم اختبأ طيار اختبأ تنصف بإذن الله اختبأ طيار اختبأ اختباء اختبأ تنصف تنصف بإذن الله اختبأت فيها حية اختبأت فيها حية اختبأت فيها حية اصل الرحم <الفص اصل <Pedro> الرحم اختبأت فيه حية اختبأت فيها كل تعب بسم الله تدمر تعبا سعبا سعبا سعبا تعبا تعبا تعبا من رحم بسم الله يدمر بسم الله يدمر بسم الله ينسف ما عقده في الرحم بسم الله ينسف ما عقده في الرحم اصل الرحم تنسف تنسف تنسف تنسف تنسف بان امر الله تنسف بان امر الله تنسف بان امر الله ينسف بان امر الله أقوى حصون الرحم أقوى حصون الرحم تنسف تنسف تنسف أقوى حصون في الرحم تنسف بإذن الله تنسف بإذن الله أعظم حصون الرحم تنسف بإذن الله ينسف بأمر الله ينسف بإذن الله ينسف بإذن الله ينسف بإذن, بإذن, بإذن الله بسم الله تنسف عقاد الرحم بسم الله تنسف عقاد الرحم بسم الله تبطل عقد الرحم بسم الله تبطل في الرحم بسم الله تبطل عقاد الرحم بسم الله تبطل عقاد الرحم بسم الله تنسف تنسف بأمر الله تنسف تنسف, تنسف. تنسف. كلها كلها كلها, كلها. كلها كلها كلها كلها كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة صغيرة صغيرة قوية قوية كبيرة كبيرة تنسف في الرحم تبتلف في الرحم تبطل في الرحم تنسف في الرحم تنسف في الأرحام تبطل في الأرحام تزلزل في الأرحام تسحب من الأرحام تخرج من الأرحام تخرج من الأرحام تسحب من الأرحام عقد عقد عقد تعطيل الإنجاب وقد عقد عقد تعطيل الإنجاب والولادة وقد تعطيل الزواج عقد التفريق بين الزوجات تنصف تنسف من الرحم ثم في الرحم تخرج من الرحم تسحب من الرحم تسحب في الرحم تسحب في الرحم تسحب تسحب تسحب تسحب بامر الله وباذن الله حصول في الرحم تنصف تنصف تنصف تنصف حصول في الرحم تنصف هاتنصف تنصف تنصف حصون في الرحم باذن الله تنصف باذن الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, فاستجبنا له, فاستجبنا له, فاستجبنا له ونجيناه مِنَ الْغَمِّ فاستجبنا له فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ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 رب لا تذرني فردا ورب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ووهبنا له يحيى ووهبنا له يحيى, ووهبنا له يحيى